Želite li vidjeti top 20 pasmina pasa s najjačim ugrizom na svijetu? Jaki psi, s obzirom na snagu ugriza, uspoređuju se mjernim jedinicama za tlak. Dok se kod nas najčešće koristi mjerna jedinica bar, u Americi se koristi funta po kvadratnom palcu, odnosno anglosaksonska mjera za tlak. Pogledajmo sada top 20 pasmina pasa s najjačim ugrizom na svijetu. Na 20. mjestu nalazi se pasmina Labrador Retriever. Labrador Retriever je najpopularnija pasmina pasa i poznata je kao jako miroljubiva. Snaga ugriza Labrador Retriever psa je 15.86 bara. Na svu sreću Labradori nisu agresivni psi i u vrlo rijetkim slučajevima napadaju. Na 19. mjestu nalazi se pasmina Američki Pitbull. Američki Pitbull islove kao najopasniji jake psi na svijetu. Razlog tome leži u činjenici da imaju najviše napada na ljude od kojih su mnogi sa smrtonosnim posljedicama. Da li se američki pitbull psi smatraje opasni zbog snage ugriza? Američki pitbull psi imaju snagu ugriza 16.2 bara. Dakle, jedan od faktora koji zasigurno pomaže njihovoj opasnoj reputaciji je izuzetno snažan ugriz za veličinu ovih pasa. Na 18. mjestu nalazi se pasmina Njemačka doga. Njemačka doga je elegantni i nježni ogromni div koji slovi za odličnu kućnog ljubimca. Snaga njihovog ugriza je 16,41 bar. Ovo je vrlo snažan ugriz i kada vidite ovog psa zasigurno nije dobra ideja naljutiti ga. Na 17. mjestu nalazi se pasmina Njemački ovčar. Jedna od najodavnijih pasmina na svijetu je Njemački ovčar. Vrlo su popularni i dobri psi čuvari. Snaga ugriza njemačkih ovčara je 16,41 bar. Ova snaga više je nego dovoljna da slomi svaku kost na ljudskom tijelu. Na 16. mjestu nalazi se pasmina Doberman. Doberman slovi za vrlo inteligentnu i odanu pasminu koju mnogi vlasnici smatraju vrlo opasnom i agresivnom. Ovi jaki psi imaju veliku snagu ugriza koja iznosi 16,89 bara. Na 15. mjestu nalazi se pasmina Američki budog. Američki budog pas je mišićavi, snažni i čvrstni. Poznati su po vrlo jakom ugrizu za svoju veličinu. Jesu li Američki budozi jake psi s obzirom na snagu ugriza? Snaga ugriza Američkih budoga je 21 bar. Dakle ovi psi su jaki ne samo po izgledu već i po jačini ugriza. Na 14. mjestu nalazi se pasmina Afrički divlji pas. Afrički divlje pas je izuzetno društvena životinja koja živi u Čoporu. Postali su jako ugroženi i njihova populacija je konstantno u padu. Ovi lovački psi imaju snagu ugri za 21.86 bara. Na 13. mjestu nalazi se pasmina Sibirski haski. Prekrasni i jako dobar pas Sibirski haski je čest izbor za kućnog ljubimca. Poznat je po prijateljskoj naravi prema svima i zaigranosti. Može li Husky biti opasan pas? Husky pas ima snagu ugriza za 22 bara. Tako je ova pasmina zasigurno može biti opasna, ali za svu sreću njihov temperament nije problematičan. Na 12. mjestu nalazi se pasmina Rottweiler. Rottweiler je pas srednje veličine koji često slovi kao jako opasan i agresivan. Je li opasan? Može se reći da su Rottweileri dobro poznati po čvrstini, snazi i izuzetno dobrim čuorskim karakteristikama. Snaga ugriza Rottweilera je 22.6 bara. Ako precipira prijetnju, ovaj kućni ljubimac može biti jako opasan sa svojim vrlo snažnim ugrizom. Na 11. mjestu nalazi se pasmina Akita. Sve popularniji i vrlo lijepi pas Akita je svakako prije svega oprezni čuvar koji može biti vrlo agresivan. Snaga ugriza kita pasmine pasa je 24,1 bar. Ovi psi rijetko ulaju, napadaju bez upozorenja i s vrlo snažnim ugrizom mogu uzrokovati ozbiljne posljedice ako percipiraju prijetnju. Sada slijedi Top 10 pasmina pasa s najvačim ugrizom na svijetu. Spremni? Na desetom mjestu nalazi se pasmina pasa Lion Burger. Burger je velika divovska pasmina koja je također mišićava s dobro balansiranim oblikom tijela. Da li Lijonberger pasmina ima snažen ugriz? Kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, ova snažna pasmina ima jaki ugriz u 27.5 bara. Dakle najbolje je da ne izazivate ove snažne divovske pse. Na devetom mjestu nalaze pasmina pasa Čehoslovački Vuči pas. Čehoslovački vuči pas je prekrasni krzveni kućni ljubimac. Oni su dobri kućni ljubimci, ali uvijek imaju dozu nepovjerenja prema strancima i drugim životinjama. Je li Čehoslovački vuči pas opasni kućni ljubimac? Zbog nepovjerenja i ponekad privrtljive naravi, stlove kao opasni psi te su zabranjeni ili imaju ograničenje vlasništva u mnogim državama svijeta. Također imaju snažan ugris od 28 bara. Na osmom mjestu nalazi se pasmina pasa Argentinska doga. Argentijska doga je snažni pas koji je u prošlosti služio za lov, a također su se koristili u borbama pasa. Jesu li Argentijske doge opasni kućni ljubimci i jaki psi s obzirom na snagu njihovog ugriza? Argentijske doge su odani i dobri čuvari ali imaju i vrlo jak ugriz od 34,5 bara. Dakle, Argentijska doga pas može biti opasan, ali ako je rano socijaliziran tada ovaj pas ne napada bez razloga i može biti sjajan pas čuvar. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina pasa Kanarski pas. Velika, snažna i rijetka pasmina pasa Kanarski pas je pasmina koja svakako zahtjeva ranu socijalizaciju i dresuru po slušnosti. Kanarski pas ima snagu ugriza od 37.2 bara. Zabranjeni su ili imaju ograničenje vlasništva u mnogim zemljama svijeta, vrlo su dominantni. Mogu biti dobri kućni ljubimci, ali potrebno je dobro postupati prema ovim psima i nikako im ne dopustiti da oni postavno alfa član obitelji. Na šestom mjestu nalazi se pasmina pasa Engleski Mastiff. Engleski Mastiff je velika, masivna i jako dobra pasmina pasa te slovi kao radni i smireni kućni ljubimac. Ovog kućnog ljubimca je najbolje ne izazivati. Sa snagom ugriza od 38.33 bara može bez problema samljeti vrlo velike koste. Na petom mjestu nalazi se pasmina pasa i Japanski pas Borac Tosa. Japanski pas Borac Tosa je vrlo rijedak pas koji se i danas koristi u borbama pasa u Japanu. Nastali su križnjenjem s raznim europskim vrstama pasa kako bi pas dobio veličinu i snagu. Ovi pas se smatra vrlo agresivnim i zabranjeni u mnogim državama svijeta. Također, kao i engleski mastiff, japanski pas borac Tosa ima snagu ugriza od 38,33 bara. Na četvrtom mjestu nalazi se pasmina pasa Burdoška Doga. Burdoška Doga je u francuskim mastiff je vrlo snažna i mišćava pasmina pasa. Poznata je po svojoj izuzetnoj snazi u uvuć teških predmeta. Ipak riječ je o mirnim i dobrem psima koji ne pokazuju bez jako velikog razloga svoju snagu. Ovi jaki psi imaju i veliku snagu ugriza koja iznosi 38.33 bara. Sada slijede top 3 pasmine pasa s najjačim ugrizom na svijetu. Na trećem mjestu liste pasmine pasa s najjačim ugrizom nalazi se pasmina Cane Corso pas. Ken Korso pas je talijanski mišćavi mastif koji slovi za jako dobro kućnog čuvara. Sa svojim snažnim ugrizom od 48,3 bara, može biti snažni protivnik svakome tko ugrozi njegovog gospodara. Je li Ken Corso pas opasan? Ovi psi ne smatruju se opasnim ili lošim kućnim ljubimcima? Vrlo su inteligentni, privrženi i jedino je potrebno pripaziti kod dolaska stranaca. Jako su cijenjeni psi Čuvari u Italiji. Na drugom mjestu liste pasmine pasa s najjačijim ugrizom nalazi se pasmina Bendog. Bendog pasmina pasa je nastao križenjem raznih pasmina i služio je kao radni pas Čuvar. Ima veličinu Mastiff pasmine pasa te temperament američkog pitbull terijera. Bendog psi su drugi na vjestici top 20 pasmina s najjačijim ugrizom na svijetu su 50.3 bara. Pas s najjačim ugrizom na svijetu je turski pasirski pas Kengau. Riječ je o mastiff pasmini koja je velika, snažna i služi za čuvanje stoke od predatora svih veličina. Snaga ugriza Kengau psa je 51,2 bara i slovi kao najjači pas s obzirom na snagu ugriza. Je li turski pasirski pas Kengau opasan? Ovaj pas svakako može biti opasan, ali po prirodi riječ je o dobrom psu varu čuvaru koji je prijateljski nastrojen prema ljudima, te oprezan i zaštinički nastrojen prema svim drugim uljezima na njegovom teritoriju. Dakle kao što ste mogli vidjeti snaga ugriza ne mora nužno ovisiti o veličini i težini psa. Također snaga ugriza ne mora nužno značiti da je pas agresivan ili opasan. Ovo su jednostavno jaki psi s obzirom na snagu ugriza.